Харків'янка Анна Калішенко наразі перебуває на збереженні вагітності у відділенні патології вагітних обласного перинатального центру. Анна розповідає, її сім'ї з Харкова довелося втікати під час бомбардувань, а сидіння під час повітряної тривоги у підвалі відобразилось на її стані. Вагітність в мене цей раз видалась е, така, нелегка, скажімо так, тому що вагітна жінка не має спати в підвалі при мінус п'яти бігати з п'ятого поверху з 14 кілограмовою дитиною на руках. Тому, в принципі, ми і, можна сказати, втекли. Ми не поїхали, ми фактично втекли з дому 4 березня і поїхали, тому що почалася вже кровотечка. Ще на двох хлопчиків очікує жителька Херсону Анна Зінченко. Жінка розповідає, незабаром перейме. Ми вже готуємося до пологі. Да, у нас вже залишилося буквально тут ще дні. Може бути сьогодні, може бути завтра, да. і треба розроджуватися. Е, хлопчиків чекаємо, да, приїхала я сюди ще в лютому місяці, тільки все почалося, в кінці лютого, вже числа 27-му, десь ми були тут. Е, приїхали і так тут залишилися, але споділися, що так швидко, зараз тиждень-два і ми поїдемо додому. І воно так пішло-пішло, і потім стала вже туди на облік, і вже так туди буду народжувати. Да? Відчувається, що жінки пережили стрес. Про це вони весь час говорять. До жінок має бути увага, створений затишок і правильно проведене лікування. У Тетяни Кошової з Миколаєва, яка перебуває у Хмельницькому міському перинатальному центрі, був позаплановий кесарів Ростин. І вона народила хлопчика, якого назвала на честь Богдана Хмельницького. Вчора так случилось, у мене була 38-а неділя. Вчора так сталося. 38 й тиждень, Почались роди передчасні. Відмінно, прекрасно. З вчорашнього дня ходжу, усміхаюсь, тому що дуже приємно дбають. Народився у нас хлопчик, назвали Богдан, в честь вашого міста. Ми сумнівалися, тому що зараз дуже багато гарних імен, в цей складний час всі хочуть як захисник, такі сильні імена. А він у нас просто був не запланований. Ми дізналися вже на другому місяці, тому ми вирішили, що він Богом даний. І так ми опинились у Хмельницькому, вирішили, що це доля. Тетяна каже, вдома у них з чоловіком Євгеном маленька двійня – дворічний хлопчик і дівчинка. Все добре, я радий, що в мене з'явився вже другий син. Ну, трішки сумно, що такий час, але все одно – це радість для батьків. З моменту повномасштабного вторгнення, каже завідувачка пологовим відділенням номер один Олена Британчук, у Хмельницькому міському перинатальному центрі народили 156 внутрішньопереміщених породіль. Відбулися і пологи, і кесарські розтини. По вагітним за весь цей час перебування знаходилися на стаціонарі, думаю, мабуть, десь 248. Загроза викидні, загроза перечасних пологів, тобто, враховуючи, напевно, психологічний стан, і жінки завжди переживають, у деяких чоловіки на фронті, і все це на них відображається. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному. Хмельницький.